ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من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 وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لَهْوًا أن انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين